Артем дивиться на пошкоджений росіянами рідний університет імені Сухомлинського. Говорить, як і для більшості, тепер його життя поділене на до та після. Взагалі я не професійний військовий. Я навчався в університеті Сухомлинського на історика. А тепер росіяни просто його знищили. До війни Артем попрацював і в Україні, і за кордоном. Захищати батьківщину чоловік пішов разом з батьком. Говорить, довгі черги в у військомат не міг. Ми з батьком приїхали вранці 25 лютого і там була величезна черга. Приїхали приблизно о 9 ранку, а отримали зброю ми ну, десь годин в 7 вечора. Перший наш такий виїзд був на оборону облдержадміністрації. Навпроти вічного вогню. От ми зайняли там цілий квартал. Там, ну, у нас було приблизно там до ста. До ста чоловік нам дали зброю, автомати, патронів було багато. І головне, що ми взяли е, два ящика коктейлів молота. О, тобто ми мали потім їх кидати там, на техніку, ще, на, ну, на ворожих солдат. Слава Богу, вони до нас не доїхали. О, їх зупинили ще перед містом. На початку березня нас відправили на оборону аеродрома Кульбакіна, От, на той час росіяни, росіян звідти тільки що вибили. Але залишалася ще висока ймовірність того, що вони знову туди зайдуть. Вони в той час ще використовували авіацію. Вони пролітали через нас і вони обстрілювали місто. І Заря тоді страждала дуже сильно, навіть бачив, як пролетів літак, і вони, як вони скидали бомбу. Не треба нам вже шукати якихось прикладів з всесвітньої історії. Якщо у нас є такі люди, як, наприклад, Денис Прокопенко Редіс, який... Керував обороною Маріуполя та Азовсталі. І таким чином він дав можливість практично всій країні підготуватися. До речі, один з викладачів університету, як виявилося, також в лавах Збройних сил України. Ми служимо за ним в одному підрозділі. Хочу подякувати всім істфаківцям які в тій чи іншій формі допомагають Збройним силам України, наприклад, як Владислав Довбня чи Олена Олександрівна Морозан, яка плете сітки. Відволіктись від постійних думок про війну чоловіку допомагає спорт. Артем вірить, що до кінця року вдасться повернути більшість тимчасово окупованих територій. І впевнений, перемога обов'язково буде за Україною. Головне кожному робити все можливе на своєму місці. Назарій Робаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.